أوه. كيمو آن آه. عشت المرة عندي من الله عساني ياه تحت كله بونو بونو يا حزمي لي كيموكون واحنا احنا غوصل فيك لي زي برون وصلك عادي وانت تجيبها قول جول شرد تماغي بوكر اشتري مول شايف قدامي من رجلي جون مفيش استنى هما فين دول دور البابا تبع كارسة تدور العركه وانا اكسب تحط فيا وانا فاكسك انك يبقى في بينا منافسه خلصانه بتعملت مسدس بطليات تجري على المثلث انا في اول الصفة اتحدث اول الصفة اتحدث خلصانه بكلبش طارق طويل بس اخوك ما يغلبش شلتكم اقفاص وبركم ما تسبش مكانك عرف انت زيك زي يا، ياه زي العفش يا يا يا ياه يا يا يا يا يا يا ما انت اقول بفا ما تقديش ما تخبيش لا معانا زميلي ما تمشيش ما تعديش ولا حاسب احنا هنا كمين قاعدين يا زميلي بنعلي عصين قبل ما تيجي هنا زميلي بس قولي انت عارف احنا مين يا ساينسين وسين دا بيقول على ما هي كين بيقول على ما بحضر بتشيت البطه في ايدي ومش هحل يا تساست من اتسيستم لما بنيجي نوديه على الجول جانج في ظهري وفوقنا قدنا يا زميلي نغربل في الكون جين راب ترفضه بالشفا سين مات دي كله داب مزقتك مشكله مزقتك مشكله كل اللي شفته كان دمو فراخه النار بتستو من اول جانج الروميرو عظمه مخ في ارو صابنا عادوا خافوا جيروا بينا هنا لزيرو معنا كان جوا البير رو سعدي ساعه كم وزير رو ما صفقه خلصنا بيف فما لاوتوت شوفني في وشك ودي الصدمه ما جدا وبتاخر وبتاخرتني جدا وبتاخر فاضكوا خشوا توصلوا اللجنه احنا لجنه جوا لجنه لو مش احنا لجنه دي امين مكاننا قصين مكاننا ما لنا مالنا ما لنا لجنه مالنا لجنه ما لنا لج ما لنا ما لنا ما لنا ما لنا عشت المره زمان ما ما لك في لج عندي بنت تكفي لحد ايطاليا برضو في ضهري بمليونين غرقانيا الدورات تحت رجلي تحس اني هنا في